זה היום שלי, כן זה היום שלי, זה היום שלי כי זה היום שלי. והוא רק בישב לי יש לי יום הולדת. יש יום רגיש של חור, ויום של חג גדול. יש יום גשום עפור, ויום על באור. יש יום שמנסים, ויום שמתצליחים. כל יום אדיתו, פארים איזוחדים. יום אחד נגמר מהר, יום אחר לא תופר. של חברים, ויום ימ يوم شلي نويه يوم شلي ما صار لي ما لازي كل ميامي كل يوم اشبش ميرا شوله خلك مشيكون كل يوم اروح ملتفت صوبي And one day, day, one day, day, one day, one day, one day, one day, day, one day, one day, one day, one one day, one day, one day, one day, one day, a day, one day, one day, day, day, day, a good day, day, It's the day of me. It's the day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 Hey! Want to see some extra Droyami and Chabubonim? Come! Let's go to the market! Come! Come! נו, תלחצו! בוא <עוד> רבי <עוד> <עוד>